Mm. Ε, Σκράτ, γιατί ξύπνησε νωρίς! Αχ, θες να κάνουμε παρέα, δεν χρειάζομαι ύπνο! Εδώ τρέφαμε με τη χαρά της φιλίας! Δεν μπορώ σήμερα, Μόλι. Πρέπει να πάω σε σεμινάριο τρομάγματος. Οουουου, τι να τρώω! Είναι ωραίο, ακούγεται ωραίο! Τίποτα το υποχρεωτικό δεν είναι ωραίο, Μόλι. Πρέπει να παρακολουθώ την ίδια σαχλή παρουσίαση κάθε χρόνο. Και αν δεν ήμουν ήδη, φαντασμά, θα πέθαινα από παρεμάρα Θα πρέπει να ζήσει χωρίς εμένα για μια μέρα, εντάξει! Πες μου καλή, τυχή. καλή τυχή έκανα εγώ αυτό το χάλι, μα εύχομαι αυτή η να πέρασε καλά. <Κι> Γεια σας, μπουλα και γκούλα. Είμαι η δασκάλα σας, η Πάγκο. Γεια σου, Πάγκο. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για πολλή διασκέδαση και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων σας στο τρόμαγμα. Α Ας αρχίσουμε με το σύστημα τρόμος. Έκπληξη, φρική, παντικός, βρυχυθμός και εκτόπλασμα. Καλό έτσι σήμερα. αρχίσαμε το και το νιώ <Κι> Ωχ, πόσο ψηλά με που σε βλέπω, φίλε! Αλήθεια! Ναι! Σκεφτόμουν, μου νοτικό να με αποδώ! Με το σεμινάριο είναι εκπαιδευτικό και υποχρεωτικό! Έλα τώρα, η ίδια παρουσίαση κάθε χρόνο! Αλάρωσε! Αν είμαστε εδώ, όταν παίρνει απουσίε, θα πάρουμε βαθμό! Εκτό κι αν δεν θέλει, να κάνει παρέα με το κολλήτο σου! αν θέλω λέει! Οπωσδήποτε! Όχι, όχι, Λίπη, και σταματική γίνεσαι σημαντική! Ωραία, λοιπόν, τώρα να περάσει! Μάλιστα, η μαμά ψάχνει για δουλειά, ο παπά είναι σε συνελεύση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Ντάρλι μου είπε να μην ρωτήσω που έχει πάει... Οπότε... Είμαι μόνη μου! Υποθέτω, μια χαρά, μπορώ να μείνω μόνη! Σωστά, Twinkle Spot! Σωστά, μόλι; Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα, μπορείς να μας αλλάξεις θέσεις! Βορέθηκα να κάθουμε δίπλα στην Baby Jessie.